Першими в цьому році, 14 лютого, у Хмельницькому укладають шлюб наречені Микола та Анастасія. До весілля зустрічались два з половиною роки. Це саме той день, в який треба робити такі кроки і починати сімейне життя. Вчена каже, в цьому шлюбі бажає досягти зі своїм чоловіком взаємопорозуміння, наречений, аби обоє були здорові. Ілона та Дмитро зустрічались до весілля чотири роки. Заяву, розповідає наречений, подали запізно. До того ж, планували весільну подорож. Після того, як зареєстрували заяву, їм запропонували побратися 14 лютого. – Святкуємо, але невеличкою компанією, так як карантин. Я обрала сукню ну, з мінімалізмом, без ніяких там, додаткових бусин, <зірочок> Всім закоханим наречені бажають опинитися на їхньому місці і говорять останні слова перед реєстрацією шлюбу. Я тебе сильно люблю, я тебе кохаю. Сьогодні вирішили зробити подвійне одруження сестри-близнючки Тетяна та Марія зі своїми нареченими Артемом та Романом. Дівчата розповідають, по життю завжди йшли разом, і тому вирішили зміцнити родинний зв'язок, вийшовши заміж в один день. Але історії кохання в кожної різні. Ми з Марійкою вже шостий рік якби зустрічаємось. Вже нарешті, можна сказати, тут же я кинув камінь свій в город, завдяки Артему він і дав копняка, підігнав, хоча це все планувалося. «Ще в академії, коли навчалися в магістратурі, але у нас таке спілкування було віддалене. Потім ми так вирішили зблизились, зблизились дав спілкування, на дистанції ми спілкувалися 5 місяців, потім я приїхав, зробив пропозиції, і через 16 днів ми вирішили розписатися». Дата, кажуть, наречені символічна. Для них дівчата народились 7 січня з різницею в сім хвилин. Чоловік Тетяни Артем – 7 лютого. Тому, об'єднавши ці дві цифри, вирішили побратися 14 лютого. Начальниця міського відділу реєстрації актів цивільного стану Марина Зубова каже, навіть в порівнянні з минулим роком, коли одружувалось 14 пар, шість весіль у понеділок – значна кількість. А загалом я хочу сказати, що цей проект такий Міністерства юстиції Кохання поза часом, він вже п'ятий рік поспіль діє у нас по всій Україні. І сьогодні ми будемо всі працювати, чергувати з 8-ї години ранку вже працюємо і до 20-ї години вечора. Тому ми будемо не тільки розписувати, проводити урочисті церемонії. Ми запрошуємо всіх молодят, які бажають одружитися, наречені, можливо, якісь уже заручені, прийти сьогодні подати заяву. Таролог Смильницького Катерина Кулакова говорить в нумерології 14 лютого не є особливим для весіль, але цифра 14 в даті – це енергія душі і творчості. В цей день максимально прийнято робити щось творче, креативне, щось придумувати, дарувати лише класні, позитивні, круті емоції, виражати свої емоції, але тільки в такому позитивному класному ключі. Таролог в цей день радить стриматися від конфліктів. Діана Колесник, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький.